السلام علیکم تاجد کی دعا ان ووکیشن فار دی بے اجالی موسم یقیناً اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور عطا کیا ہر ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے بس تمہیں صبر کرنا اور ثواب کی نیت رکھنی چاہیے شورلی اللہ ٹیکس وٹ ہیز اینڈ واٹ ہی گف از ہیز اینڈ ٹو آل ہیز So have patents and be rewarded. Al-Bukhari Hadith 7377 7377 Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh